Aby nás chránili, aby jsme se cítili bezpečně a aby nám bylo fajn v republice. Popřáli bychom jim hodně štěstí a to, aby slavili i 60. Aby byli boje schopni, aby ubránili naši svobodu a aby tam byli sami mladí dobří. No. <laughs> My jsme tady mohli být dál v České republice, abychom nemuseli nikam se k nikomu připojovat nebo aby nás nikdo neobsadil. Líbí se mi, že ta armáda je dneska na profesionální úrovni, jelikož si myslím, že to ovládání ty techniky si to zaslouží, no a přál bych jim všechno nejlepší, no. Za nás mladé bych popřála, ať mají uh, sílu, ať se při nich drží zdraví a uh, ať mají skvělé vedení, které je dotáhne co nejdál. Ať je silná a skvělá. Ty je aby se jí a aby nemalo problémy, jaké mají někde jinde, no. Aby držela nějaká soudržnost a aby dostali pořádnou techniku. Aby nebyla válka. Ať dál funguje tak, jak má. Takže armádě bych popřála hlavně, ať se jim daří a tím to prostě skvěle klape všechno. Aby nemuseli někam do něčeho ošklivého. Ať se nemusí váčit. Tak všechno nejlepší, aby nám vlastně sloužila tak jako DOSu. A vlastně děkuju i za všechnu tu pomoc, která teďka v těch předchozících letech vlastně byla jako pro občany. Takže děkujeme, jsme rádi, že ji máme.